السلام عليكم تبارك الله عليكم معاكم نوار اللوز شكرا جزيلا الله يحفظكم على لي لايك ديالكم فوالا دابا راح نحضر ربوا الجوندارم الناظور الحسيمة السعيدية غادي نوصلو ربوا الناظور الحسيمة السعودية. لكن قريب للرايات زي هذيك الحدود ديال الجزائر قريب للحدود دابا ها الحدود ها الجزائر راهم وحنايا حنايا المغاربه من هنا و الجزائر هاذي ساقيه هذا منبت عجيب هذا المنبت زين هالكار ها الكار تبارك الله الكار ديال السعيديه ما شاء الله الناس كيجيو من وجدات السعيديه من العيون من ناظور من الحسنان توريق بريكان بيانسيرها قريبا. الله احفير زيو بيانسير نواحي جناطا اه. إذن هو اه. جيهات المغريب. مش كال الله ما شاء الله. والله. زين هالشي. هالحدود هالحدود هالحدود حدود الحدود حدود هالش شيء قربنا لي جندار وله الماراج ديال لي جندار الماراج ديال لي جندار ها الجبل ديال بالجراف جراف بارك الله الخير نتاع سي دبي الفوق جبل بن احنا في الدره السعيدية الدخول ديال السعيدية تبارك الله عليكم هذا هذا التشواس هذا زين هو يعني ماشي غير البحر اللي راه تبارك الله يعني راه زين ولكن راه حتى هذه المناظر اللي كتشوفوا في هذاك الجبل ديال الجزائر هذا بين الجراف مقابل معاه إذا فوالا غادي آه نوصلوا الرايات ديال المغرب والجزائر الله يفتح يجعل هذا هذه الحدود تفتح إن شاء الله الله يفتح هذ الحدود إن شاء الله تحل والناس يتحابوا بيناتهم والخاوه خاوه تبارك الله على الخاوه تبارك الله على الناس تبارك الله على الاحباب احنا وصلنا هنايا فين كيكونوا كي يعني الخير نتاع السيدات هنايا كي زقروا هنايا يعني من هنايا هاذوك الجزائر ليه. وحنا هنا اللي هي وحنايا هنا الجزائريين لي هي وحناي هنا وكي السلام وبعضياتهم والسلام والسلام طب الله كي يكونوا فعلا هذا الماضي هنا هنايا تبارك الله ما شاء الله بسم الله شوفوا تبارك الله الجزائريين فين واقفين فوق الحيط كي يصوروا المغاربة تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم الله يعاونكم آه رحنا شوف شوف جبار كي شوف ما شاء الله الجزائر كنت في الحيط شوف لك الجبال حتى ومالك الشخور الصخور ها انتما اذا حراسه مشدده لا اله الا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله الا سواء من الجهه الخراء او من هذه الجهه كلهم كيجريو كي و تمشاو مع الحدود ما يخليوهمش حتى فوق الحيط كيوقف كي حداه كيضلكم توقف حدا الحيط ها هما ملي لوقفت لو حدا الحيط ما يخليش فوالا الى وقفتو فوق الحيط يعني كيقول كي لك كي نزل ما توقفوش فوق داك الحيط هذا الحيط هذا الحيط كانوا كي كيوقفوا فوقو كيديروا هذوك الجوج واقفين لي جزائريين راهم واقفين مشاو عندهم ما <تصفيق> <بتبغيقكم. تصفيق> العسكر واش كيقولوا لهم يوقفوا معاهم تبارك الله عليكم فوالا راه ديال العسكر ديال الجزائر راه اهو على السكره ها هو ممكن جوه اه يعني ممنوع يعني كيقولوا لهم ما توقفوش هنا واخا المهم واقفين حداهم واخا ما كيخافوا شي حاجه يعني يكزو ولا يهربوا ولا يتخربوا هادو هادو أحد الشجره هاذو اربعه واقفين ممنوع الحركه انك توقف يعني هنايا يعني توقف فوق وخا الناس كاينين هنايا ما شاء الله ولكن ممنوع توقف توقف ممنوع توقف فوق لكن الحكمه ما يبغيوش الحراسة مشددة كذلك الجهة الأخرى. الجزائر إن هادوك واقفين كاردابو حراسة في الممشي وهذا ممكن نيا أدرى ستر ها هنايا هانتما الحراسة تسمعو مزيان <شكرا> لارم فوالا ديال الجزائر هادشي <شكرا> فوالا <العمر> <العمر> ها هما مشاو هو كان نسلم على حديد دار <تبارك> الله عليكم <الحمد> مبلغ مبلغ أ مبلغ تبارك الله عليكم <تصفيق> والله إذا الجزائر هذا الجزائريين حدا السعيدية مسلمين على حديدان تبارك الله على حديدان مسلمين عليك الجزائريين معنا هذا بين الجراف بارك الله عليك اه, إذن آه. الحراسه مشدده على الحدود لا ما كيتمشاو العسكر كيطلعو ويمشيو ويجي مع مع هاد الحدود هادو بارك الله عليكم على الطرف ديال السور ديالهم آه. وهنا كذلك حنايا كذلك هنايا حراسه مشدده اذا منك قبل الجراف تيبان كلشي الجزائر الرياض ديال الجزائر هناك من هنا دونك هناك ان كأنه عرس هنا منطقة حدودية الجزائر والمغرب حدا voilà اتبارك الله عليكم اتبارك الله عليكم هذه من عند النوار تبارك الله عليكم خوتنا احبابنا الله يحفظكم فيو بانوراميك هنا عجيب من الكهف ديال بير الجراف هنا تشوف كل شيء تبارك الله يعني فيو بانورامي ولكن حراسه مشدده إلى كلا الجانبين مرحباً مرحباً مرحباً مرحباً في الزراف بالجراف كهب بالجراف كهب ندوه بالجراف, كهب بالجراف. كهب بالجراف. ها فيه الحمام الحمام ما في الكهف الفوق هنا ها هو كاين تما الحمام كاين غار الحمام فتافو غان نفس الشيء كاين الحمام اللي عايش الحمام الخلوي عارفه شتي كديري التيلشان الحمام الخلوي اول حمام خلوي الفوق كي بالسلم حمام كي بالسلم الله الله يحكم عليه الحمام حمام كي بالسلم حمام في ذاك الغار هذا كينادي بالسل ما بين الجزائر والمغرب حمام خلوي والله تبارك الله حمام عايش تمام. لحظة معايا حمام كينادي بالسل والله رحمة في ذاك الغار هذا كينادي بالسل ما بين الجزائر والمغرب